Riksantikvarieämbetet är Sveriges nationella kulturarvsmyndighet. Och kulturarv kan vara extremt olika. Vissa är synliga, andra är osynliga. Och nu har vi tänkt oss att vi ska lyfta fram några synliga och några kanske mindre synliga delar av vår verksamhet. Fornlämningar. Fornlämningar är något som många vet att vi ägnar oss åt på Riksantikvarieämbetet. Men eh, det är så här att så här på vår vintern. Så är de också väldigt tydliga även för den som inte känner till så mycket om dem. Så då kan det vara dags att bege sig ut i skog och natur. Till exempel med vår, eh, vår visningstjänst Fornsök i mobiltelefonen och kika närmare på dem. Men innan man ger sig ut så kan det vara bra att veta vad en fornämning är för någonting. Det är, finns det faktiskt uppskrivet i lag, i kulturmiljölagen. Och det, där står det att en fornlämning den är skapad av människor under forna tider. Den speglar äldre tider, seder och bruk. Och den är framförallt varaktigt övergiven. Så någonting som fortfarande är i bruk även om det är gammalt behöver inte vara en fornlämning. Sen på under senare år har det tillkommit ytterligare en sak som är viktig. Och det är att den ska vara i normalfallet äldre än 1850. Och det finns en uppsjö av olika fornämningar. Vi står nu till exempel vid ett storröse på Gotland. Den här är ju inga problem att få syn på. Men det är inte alltid det så här lätt. Så nu ska vi som sagt visa er lite grann om några fornämningar. Så häng med!